السلام عليكم وليد إسماعيل وعليك السلام تفضل أنا شيعة من العراق تفضل نعم أنا عندي كم سؤال أردك تجاوبنا عليه لا تلف لا هيك لاهج ولاهج متفقين؟ طب والسؤال المتحمد ده اللي مش لاقيين حد يجاوب عليه ضحنت خلاص ده هيبقى من أيام الفراعنة شان شان يعني هو السؤال ال السؤال اللي موجود في تحريف القران اللي احنا بنساله النهارده هل سؤالك اهم من تحريف القران إيه إيه اهم اهم اه طالما اهم من تحريف القران اتفضل اتفضل طالما اه من تحريف القران اتفضل شو... قول شيخ وليد ولي. شيخ وليد اقف اقف اقف اقف اقف شيخ وليد تحريف القران بالنسبه لي ما اعتقد انه كشائعات افتح تحريف القران صحيح أه. لا لا انا كل شيء قاعد احكي له انا ما اعترف ما معترف تحريف القران القران ثابت عندي ما حكم القران ثابت ما, ما لي ما علاقه ما لي علاقه ما لي علاقه بهم ما لي علاقه بهم ما لي علاقه صح نعم. ماشي ماشي السؤال انا السؤال انا شنو هو؟ خليك فاكر عني. ان انت قلت ما لي علاقه شلون شلون؟ خليك فاكر لما سالتك ما حكم من يقول بتحريف القران قلت ما لي علاقه ما لا بي هذا هو وربي يتحاسب انا ما ما اقدر احكم لك على البشر مصحيح لا؟ تفضل تفضل ما فيش مشكله تفضل. نعم. سؤالي شنو؟ تفضل. سؤالي انت تمشي وراء النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم لو لا؟ طبعا. تمشي وراء، مو صحيح؟ صح. زين. النبي محمد من على ابن ابي طالب عليه السلام خليفه من بعده. فين فين فين الحديث الصحيح بكده؟ اين آه. مجال بويا اين مجال؟ يا باشا ما انت ما تثبتش احنا عايز دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عين علي بن طالب خليفه خليفه م. للمسلمين اي امام للمسلمين من بعده بس انا مش عايز من كلامك انت نعم. ولا فهمك انت انا عايز من كلام نعم علي نعم. بن ابي طالب اتفضل اسمعني اسمعني بويا اسمعني الحديث موجود عندكم وعدنا علي مني وانا من علي من كنت مولاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بلال مني وانا من بلال وقال جليبيب مني وانا من جليبيب اه جاي احكي لك على غدير خم يا بدر خم مين غيرك معلش مين غيرك فهم في الصحابه مين غيرك انت انت دلوقتي من من الصحابه او من اهل البيت فهموا ان غدير خم ولايه علي بن ابي طالب مين معروفه كده الصحابه مو انا ما فيش يا باشا هقول لي مع امام الغدير انا موجود أنا العالم كله جمع تقرير انا راي بس اللي ربنا اسمعني اسمع. انا بستعمل عقل اللي ربنا عطاه ما في صحابي واحد أه. ولا المنتجبين عندكم أه. ولا علي ولا علي أه. ولا فاطمه قالوا بان غدير خم ولا بل ازيدك ان كتب الشيعة تقول ان نص غدير خم نص خفي نص خفي وليس ظاهرا في الامامه طب نجيب لكم منين بعدين زين والآية اللي نزلت زين زين والآية, والآية اللي نزلت ان يا ايها الرسول بلغ ما اوتي من رب يا ايها الرسول بلغ ما اوتي من, نعم. من ربك انزل انزل اليك من ربك يا ايها الرسول ان تبلغ وان لم تفعل فما نعم. بلغت رساله نعم. والله يعصمك نعم. من الناس. صح كده نعم نعم فين في معلش فين في الآية اسم علي؟ زين انطيني آية ذكر بها اسم عمر فين في الآية اسم علي؟ انطيني اسم انطيني آية ذكر بها اسم عمر اسم صريح طب حضرتك بص الآية ديت دي 67 من سورة المائدة ممكن تفتح معايا المصحف؟ ما يمه مصحف وأنا خارج البيت أنت خارج البيت بس مع إني مش سامع نعم عربيات يعني ولا حاجة ولا قاعد في الصحر. مفيش مشكلة نروح طيب. يا سيد نروح نعم. للآية 67 من سورة المائدة نجيب انا اجيبها لك نعم بسيطة سورة المائدة تمام نعم يا رب اهدي الشيعة رب 67 تاج راسك الشيعة كامل تاج راس الشيعة عبوها بالحل وياك شخصيا كمل أنا بقول ربنا يهدي الشيعة، تقول لي تاج راسك الشيعة مش هخليك تهرب برضه، فيش مشكلة، دلوقتي هنشوف تاج راس مين؟ تمام؟ أي أيوة والله طينع عندك يا ربي يا يلا. ماشي، اتفضل حضرتك. الآية بتقول إيه؟ الآية من الآية من الآية 65 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم، ولو أنهم عائد على من؟ ولو أنهم ها؟ عائد على من إيه؟ ولو انهم اه إيه؟ الضمين عائد إيه؟ على من هم من هم اهي آه الايه بتقول ولو ان اهل الكتاب الايه الاولى الايه اللي بعديها بتقول ولو هم؟ انهم من هم؟ عائد على من؟, من هم بويا من هم اهل الكتاب من هم اهل الكتاب ايه؟ اليهود والنصارى زين جاي اليهود والنصارى تمام بص الشيعي ست حاجه في فرعي ما تقول ايه قول... م... يدخل لك في موضوع آه. فرعي. الايه بتقول م... اهل الكتاب ايا كان مين هم اهل الكتاب. بتقول ولو ان اقاموا التوراه والانجيل وما م... انزل اليهم وما انزل اليهم اللي إن هو ايه؟ القران الكريم صح؟ وين عمر بالموضوع؟ امشي امشياله امشي ياله. امشي, ياله. امشي ياله. أهل يا سجنان